طيب ازيك يا باشمهندسين انا اكلمك عن حاجه بسيطه في ال... برضه الاسئله انترفيو اللي بتيجي معايا هو سؤال يقول لك احسب لي كانه لو انت مثلا عندك عمود هيقول لك مثلا عمود خرسانه خرسانه إيه... مثلا 30 في 70 انا عندي قال لك انت عندك عمود 30 في 70 طلع لي الكانات بتاعته طيب هما دول خرسانه ماده ايه كده في دماغي بشيل ايه بشيل كفر الخرسانه بتاعي. بشيل كفر الخرسانه، كفر الخرسانه كام؟ 2.5 من جميع النواحي يبقى ايه 5 سم، يعني انا هشتغل على انه 30 في 70 ده خرسانه، يبقى انا هعرف في دماغي انه حديد عندي هو عباره عن 25 في 65 تمام؟ تمام زي الفل، طيب انا هقول لك احسب لي الكانة بتاعتك دي. احسب انا الحداد عندك بيقول لك هندسه انا اقطع على الكيان. هتيجي انت في دماغك هتقوم قايله. 25 ضرب 2 زائد وستين ضرب 2 وتزود عليهم قفل كان. 25 هتقول له 25 ضرب 2 في دماغك كده على طول وستين. ضرب 2 وتزود عليهم قفل طيب كان. طب قفل الكن ده كام؟ قفل الكن ده يا باشمهندس ما يقلش عن 10 سم. 15 سم ما يقلش عندك اللي هو ايه؟ عن 10 سم. ليه ما يقلش عندي 10 سم؟ عشان لما يجي الحداد يفصل ويعمل أفضل بت... في المقص ويفصلها عن المقص فاحنا بنختار ان ايه؟ ما تقلش عن 10 سم فانت عندك 10 و10 ادي 20 وممكن ال دي تبقى 15. فاقول لا قطع لي على 2 متر. طيب ده انا هنا حسبتها لو انا عندي على 20. طيب ايه اللي بيحصل في الموقع؟ ده 2 فانا السيخ عندي 12. ف 12 ده معناه ان السيخ هيديني ست حتات. تمام شغال طب لو انا قلت له 20 وايه طلعت معايا خمسة. ده معناه ان انا عندي اتنين يبقى انا عندي هيطلع معايا فضله في الاخر فمش هينفع فاقول له عم ما على 20 اشتغلها على 15 سم معنى ايه؟ يعني انا الرينج بتاعي من 20 ل 15 سم كندا هيشتغل هو كل جنب معي. اما يشتغل 10 عشر عشر ونص بدور برده احاول في دماغي ادور ان انا اطلع رقم صحيح اللي هو 2 لما اجي اقول 12 على 2 يبقى 6 ممكن اطلع 3 اقوله 12 على 3 هيديني اربع حتت سلام أحاول على قد ما اقدر ان انا ما احلتش حديد عشان الحديد بيحصل فيه مشكله ولما يحصل فيه عندك ااا حديد فايض في الموقع ده بيسبب طبعا خساره كبيره على على الشركه او المقاول اللي انت شغال معاه هنا في الصوره احنا نلاحظ ان انا عندي اشكال الكانات وفي بعضها احنا كنا اتكلمنا عليها في فيديوهات قبل كده بس هنيجي نتكلم عليها تاني. كان مربع اللي هو لما يبقى العمود مربع اللي هو معاصه مربع تل... مر... عمود 30 في 30 مثلا كان مستطيل اللي هو مش محتاج قلنا العمود مستطيل طيب كان بعيون يعني كان بعيون هتلاقي ان هو ايه يعني بص ده كان هتلاقي دي ديت عباره عن دايره ودي دايره ودي دايره ودي دايره, ودي دايرة, ودي دايرة, ودي دايرة. بس قط مستهل العمود ليه ليه ليه عملوا كن العيون دي؟ طبعا هي متعبه بالنسبه للحداد بس ايه بيحاول يتاقلم ان هو يعملها. ليه؟ عشان لو انا مثلا عندي العمود ارتفاعه معدي 3 متر اللي هو مثلا 6 متر فارتفاعه طويل جدا فانا بضطر اعمل كينات عيون عشان اضمن 100% ان السياخ الحديد ما تدخلش على بعض يحافظ على المسافات اللي بينهم. عند الصوره اللي بعدها عندي كان النجمه. بحاول اربط هنا بربط الاربع او الست سياخ اللي بره بتربطه كلهم بكانه واللي جوه بتربط اربعه اللي جوه بربطهم برضو بكانه بحيث ان هم يحافظوا برضو على مكانهم الكنال اوتوماتيك بتبقى معموله كده كانه كبيره وكانه صغيره بعدها يعني ده ده كده كانه لوحدها واللي في النص دي كانه لوحدها يعني انا عندي كانه كبيره رابطه الثمان سياخ مع بعض وكانه صغيره لما الاربعه اللي في النص مع بعض كانه حبايه يعني ايه كانه حبايه يا باشمهندس كان حبايه يعني كلها على بعضها يعني هي طبقتين بس معموله من سيخ واحد يعني مثلا اقطع اقطع مثلا سيخ 6 متر واقوم عامل بيه ايه الشكل اللي انا شايفه معايا ده حته واحده. طيب الكنه اللي بعدها وهي الكنه تاتش ليه سموها كده؟ عشان دي بستخدمها فين يا باشمهندس؟ دي انا بستخدمها في الكاميرات. او في السميلات زي ما احنا قلنا في فيديو ثاني ان وظيفه الكنه ديت ان هي بتحافظ على المسافه بين الاسياخ. دي بتخلي بتخلي ان انا ايه افضل محافظ على المسافه بين كل سيخ والثاني. دي كان الشتش. بيستخدمها في توزيع الحديد السفلي في الكاميرات الساقطه المحافظ على الاخطاء الخرسانة. طيب الكانه اللي بعدها كانت زاويه لما تقربت عمودين مع بعض لما العمود عندي زي ما احنا شايفين كده ايه تخيل معايا كده ان شكل العمود زي حرف ال ايه اللي هو زاويه عامل زاويه سين. عندي كانت دايره ديت بستخدمها في العمود اللي هو الدائري والكان مثلث برضو لها استخداماتها لكن سماتها مش موجوده قوي يعني اتمنى ايه ابقى كده وصلت لك فكره عن انواع الكانات وشكرا جدا ليك كولابشنسين